تو نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تو کبھی اس در پہ آیا ہی نہیں تو نے کبھی یہاں پر سر جھکا کہ یہ بولا ہی نہیں ہے تو نے التجا ہی نہیں کہ باری تعالیٰ تجھ سے ہی مانگنا ہے اور تو نہیں دینا ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی رحمتیں برابر ہے تو صاحب میلاد کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جھنڈا گھر کی چھت پہ ہے وہ ہمارے دل میں لگے جو لائٹنگ ہماری گلی بازاروں میں گئے وہ لائٹنگ ہمارے دلوں کو بھی منور کرے ہمارے دل کی دنیا بھی جگمگا اٹھے جو ہم محفل میلاد کرواتے گئے اس کا اثر یہ آئے کہ حضرت ہر بندہ باشرہ ہونا چاہیے ہر بندے کے زبان ہاتھ کان آنکھ پیروں سے جسم سے دوسرا مسلمان کوئی محفوظ ہونا چاہیے یہ ہے محفل میلاد کا مقصد اور یہ ہے آقا کریم علیہ گی صلاح سے عشق کا دعویٰ اور اس پر دلیل کہ سچے اور پکے عاشے کے مصطفیٰ بن کے دکھائیں تو یہ آپ تمام احباب نیت کریں کہ پورا مہینہ آقا کریم علیہ صلاحت و کی ولادت کی خوشی منائیں گے انشاءاللہ اللہ ہر بندہ اپنے گھروں میں ہر روز آج ایک گھر میں کل دوسرے گھر میں پرسوں تیسرے گھر میں ہر گھر میں پورا مہینہ آقا کریم علیہ صلاح کی ولادت کی خوشیاں منائی جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ علیہ سے کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق کا نا فرمائیں